Вітаю вас, мої маленькі друзі. Запрошую вас на логу хвилинку. А чи знаєте ви, що для того, щоб красиво говорити, треба вміти правильно дихати? Сьогодні ми з вами пограємо у цікаві, веселі і корисні ігри, які розвивають мовленнєве дихання. Розпочнемо з гри, яка називається «Пульбашки». Для неї нам знадобиться… Ось такий стаканчик з водичкою і коктейльна трубочка. Широкий кінчик язика упираємо в нижні зубки. Трубочку кладемо на середину язичка, кінчик опускаємо із стаканчик з водичкою. Через носика набираємо повітречко і починаємо дути у соломинку, так, щоб на поверхні водички у нас утворилися бульбашки. Повторюй за мною. Нам треба слідкувати за тим, щоб губки міцно тримали трубочку, і при цьому, коли ми дмухаємо, щічки не повинні надуватися. Ще раз спробуємо. Ось така справжня буря утворилася у нас в стаканчику. Наступна наша гра називається Кораблики. Для неї нам знадобиться мисочка з водою. І ось такі різнокольорові пластикові кораблики, або ось такий паперовий, який можна виготовити самому. Ми беремо кораблик і ставимо його на поверхню водички. І починаємо духати на нього повільно. Ставимо губки, як для вимови звука «ф». Ми бачимо, що кораблик рухається плавно. А тепер уявимо, що в нас на морі почалася сильна буря, Подув сильний вітер. Ми беремо наш кораблик, губки ставимо як для вимови звуку «П» і починаємо дмухати сильно. Ось так. Спробуємо ще разочок. Знову ж таки, ми слідкуємо, щоб щічки наші не надувалися. Ось така цікава гра в нас вийшла. Наступна наша гра називається «Прокотимо олівець». Беремо звичайний кольоровий олівець і кладемо його на стіл. Потім через носок ми набираємо повітря і з силою починаємо видмухувати на олівець, намагаючись прокотити його до протилежного боку столу. Спробуємо. Молодці! Нас вийшло. Наступна наша гра називається «Прокоти м'ячик по доріжці». Нам знадобиться ось така кулька, кольорові олівці, з яких ми зробимо доріжку, і звичайна коктейльна трубочка. Нам необхідно прокотити м'ячик по доріжці, дмухаючи у коктейльну трубочку. Спробуємо це зробити. Ось така цікава гра в нас виходить. Наступна наша гра називається «Фокус». Для неї нам знадобиться звичайна паперова серветочка. Ми розрізали її на такі ось смужечки. Беремо смужечку. І на язичок широкий, який у формі лопатки, лежить на нижній губці. Ось так. Приклеїмо смолечку. І різко будемо на неї дмухати. Ось так. Ось така цікава вправа в нас вийшла. А тепер цю вправу ми дещо ускладнимо. Ротик широко відкритий язичок у формі чашечки. Ось так. Будемо е, дмухати на смужечку, яку ми покладемо ось так на носик. Приготувалися. Набираємо через носок повітря і дмухаємо. При цьому будемо слідкувати, щоб струмінь повітря виходив посередині язичка і був направлений угору, а ще, щоб щічки в нас не надувалися. Спробуємо. І ще один рясочок, беремо ще одну смужечку і так само робимо. Набрали повітря через носок і дмухаємо. Ось так розлітаються наші смужечки. Не забуваємо слідкувати, щоб у нас не надувалися щічки. Звичайні іграшки, які є у вас вдома, можуть бути не тільки веселими і цікавими, але й корисними. Вони також розвивають мовленнєве дихання. Ось, наприклад, вітрячки. Подмухаємо. Можна дмухати повільно, а можна дмухати сильно. Молодці, так. Тепер ось такі кольорові пір'їнки підкидаємо і дмухаємо. Ще раз спробуємо. Ось так. Намагаємося, щоб пір'їнка не впала на підлогу. Потім можна використовувати ось такі паперові метелики. Помогати на них легенько або сильніше. А ще цікава і весела гра – Мильні бульбашки. Через носик набираємо повітря і направляємо струмінь повітря, видмухуючи ось такі бульбашки. При цьому слідкуємо, щоб щічки наші не надувалися. Ось така весела і цікава гра у нас виходить. Сподіваюсь, що ці ігри вам сподобалися. Головне, щоб вони викликали у вас позитивні емоції і гарний настрій. Бажаю вам успіхів!